મારું કોઈ ન દઈ હું દર્દ ન ઉતકને આના દેવા દાય બબુ જુ કઉં નડે કરમે ન ખાડે કેવીય કઠણ કહાની આંખો માં રોયે